السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر سے ہوں گے پھر بھی ہوں گے فارٹ بھی ہوں گے میں آپ کا پیارا بھائی او پی ووریور حاضر ایک اور نیو ان باکسنگ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا میری جو لائف اسٹریم ڈیلے اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ذراج اب سے دو پروڈکٹ منگائے تھے پہلا پروڈکٹ تھا یہ مائک جسے لگا کے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ وائس کوالٹی کیسی آ رہی ہے مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جو جو اگر آپ کہو گے اس سے اچھا بھی لے رہے ہیں یہ پروڈکٹ اور سیکنڈ پروڈکٹ میں نے کہا تھا یہ یہ والا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان نیکسٹ کمنگ سون سنڈے جو آئے گا یہ والا نیکسٹ جو آئے گا اس میں ہم کریں گے اپنی فرسٹ لائف سٹریم زیادہ لمبی لائف سٹریم نہیں کریں گے فرسٹ لائف سٹریم کریں گے تھوڑی سی گیم کھیلیں گے اور ایک دو گف اویز ہوں گے وہ کریں گے میری ہر ویڈیو کے اندر میں ایک کوشچن پوچھ رہا ہوں جس کے میں گو اوے اپنی لائف سٹریم میں کروں گا تو میری ساری ویڈیوز دیکھیں جی جن جن ویڈیو میں میں نے اپنے کوشچن پوچھے ہیں ان ویڈیو کو میں لنک اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا اور اس والے ہیڈ فون کا انباکسنگ ویڈیو کا بھی میں لنک نیچے دے دوں گا اس کے جا کے دیکھنا آئیں گی ایک ہی ساتھ پہلے یہ ہے گی پھر یہ والی ہے کہ یہ والی میں نے اپلوڈ نہیں کری آج انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اس کی لائف اسٹینج کی ہوئی تو فی الحال ہمارا ایک یہ پروڈکٹ ہے اسے انبو کرتے ہیں یہ ہے کیا اسے اس چیز کو میں پہن کے آپ کو اپنا فیس ریویل کر دوں گا ٹھیک ہے اپنا فیس دکھاؤں گا تو لیٹس وہ اسے اوپن کرتے ہیں یہاں سے اللہ پہلے یہ چیزیں سنیں کتنا سیٹسفیکشن ہے تو یہ اوپن ہو گیا میں نے منگائے ہیں دو ماسک ماسک کے ساتھ اپنا فیس دکھاؤں گا ایسے نہیں کروں گا لائف اسٹائل میں جب تک فیس کیمپ نہ ہو فیس تھوڑے سے ریئیکشن نہ ہو تو مزہ نہیں آتا لیکن ماسک بھی ساتھ دے ہوں تب بھی مزہ نہیں آتا کپڑے کی کوالٹی اتنی بیسٹ ہے اس کی بھی یہ مجھے پڑا ہے فور ہنڈریڈ تھرٹی روپیز کا ٹھیک ہے دو تو بیسیکلی میں گیم پلے کرتا ہوں پب جی اور فری فائر پب جی ایم سوری پب جی تو میں نے نہیں کھیلی ایک ایک ویڈیو کھی بنائی تھی اس پہ آپ کا رسپانس اچھا نہیں آیا تو میں نے کہا نہیں کھیلیں گے اگر میں ایک دو ویڈیو اور بناؤں گا اگر اس پہ رسپانس اچھا آیا تو انشاءاللہ شاء پب جی بھی کھیلیں گے فری فائر اور مائنڈ کرافٹ فری فائر کے لیے جو میں نے ماسک لیا ہے یہ ماسک کچھ اس ٹائپ کی ہے فری کے لیے جو ماسک لی ہے تو ون یہ چیک کریں یہ تھوڑا جوکر ٹائپ تھا اور کریمینل ٹائپ تھا تو میں نے کہا فری فائر میں دھاڑ مار ہوتی ہے ہم ہیں بھی دھاڑ مار والے تو اس ٹائپ کا یہ بھی تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا جس میں پہن کے وہ جو پیٹرن ہے یہ دھول کے بعد بھی خراب ہونے والا نہیں ہے بہت اچھا ہے کوشش کروں گا لنک بھی آپ کو دوں ڈسکرپشن میں نہ دے سکا تو کوئی بات نہیں ماسک سرچ کر لینا اور دراز ایپ سے منگانا دراز ایپ کافی اچھی چیزیں بیچتا ہے اور سکیور بھی ہے ادھر ادھر کی ویب سائٹ سے نہ منگانا اور سیکنڈ ہے میرا مائنڈ کرافٹ کا تو مائنڈ کرافٹ کے لیے میں نے سمجھ آتی کیا لوں تو مجھے ایک ایکلٹن والا ملا جس کا والا تھا وہ میں نے منگا لیا کچھ ایسے دیکھیں یہ ہے میرا پر فری فائر میں جب فری فائر کی لائف سٹریم کروں گا یہ اور جب میں کروں گا مائنڈ کرافٹ کی لائف سٹریم یہ تو کیسا کمبینیشن ہے اور اس طریقے کے کافی سارے ماسک ہیں الگ الگ گیم کی لائف اسٹریم پب جی کی لائف اسٹریم کی لیدہ ماسک ہوگا تاکہ آپ کو ماسک کے پتہ لگ جائے میں کون سی گیم کھیلوں کیونکہ لائف اسٹریم میں گیمز سے زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے یہ نہ ہو پب جی لورس دیکھیں کہ بھئی لائف اسٹریم میں صرف یہ باتیں کریں تو چلے جائیں تو لائف اسٹریم میں میں گیم پلے بھی کروں گا لیکن زیادہ آپ لوگوں سے باتیں کریں گے آپ لوگوں کے سوالوں کو جواب دیں گے اور سب سے بڑی بات یوٹیوب پہ ریکنگ وغیرہ یوٹیوب پہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے ٹپس وغیرہ ٹپس کر کے نہیں دکھاؤں گا ٹپس اس طرح ہی ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح ہوتا ہے مائک تو یہ لے لیا یہ تین چیزیں تھیں یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ لیٹ ہو رہی تھی لائف اسٹریم تو سب ہے, ہے, ہے, اس نام آپ لوگوں کو مینٹ سیکشن بتانا ہے نیکسٹ کمنگ لائف سیم اے پہ ہو اے پہ ہو یا بی پہ ہو اے یا بی ٹھیک اے یا بی تو میں فٹافٹ ماسک پہن کے آپ لوگوں کو ٹرائی کراتا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی کچھ ایسا ہوں میں تو آپشن ون یہ ہے کہ میں ماسک فل اس طرح پہنوں آپشن ٹو یہ ہے کہ میں ماسک پہنوں اس طرح ماسک اے اور ماسک بی میں بھی دو دو آپشن ہیں آپ نے بتانا ہے اے یا بی ٹھیک ہے آپشن اے یا بی اگر لکھیں گے ماسک اے میں تو بتانا آپشن اے آپشن اے ہے میری آئز بھی اپنی آنکھوں پہ لے کے آؤں گا اور جو بی ہے میں اس طرح ہی رکھوں گا آئز اپنی شوبھا نہیں دوں گا اس سے جو میں خود اپنا بتاؤں تو میرے خیال سے مجھے آپشن بی زیادہ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ جو ماسک ہے نا اس کی پہ ہلکا ہلکا یہ وائٹ کلر کا پیٹرن ہے جس کی وجہ سے نا میرے جس میں یہ پہ آتا تو مجھے کلیئر نظر نہیں آتا ورنہ ماسک کی یہ والی حصہ ہے ادھر آئے نا تو کلیئر نظر آ رہا ہے یہ بلیک والا حصہ ہے ادھر کلیئر نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا اریٹیشن کریٹ کر رہے ہیں آنکھوں میں تو لائف اسٹریم ہوتی ہی کافی زیادہ ٹائم کی ہے تو اب یہ ٹرائی کرتے ہیں اسکیلیٹن والا ٹھیک ہے تو اس میں اسکیلیٹن والا کچھ اس طرح لگ رہا ہے اسکیلیٹن والے بھی دو چین آپشن اے اس میں اریٹیشن کریئٹ نہیں ہو رہی لیکن تھوڑا سا پہ نظر نہیں کریئٹ ہے, ہے? ہو, ہو رہا ہے اس طرح پہنو اور بی میں اسے اس طرح پہنو اور آپشن بی میں اس طرح یا اس طرح ضرور بتانا اس میں یہ ہوگا یہ جو آئس والا حصہ یہاں پہ آئے گ لیکن تھوڑا سا اریٹیٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نا یہ بلیک ہے تو بلیکش بلیکش دکھتا ہے تو فری فائر کے گیم پلے میں تو اس میں اپشن اے نہیں یوز کر پاؤں گا کیونکہ تھوڑا سا آئس کو دیکھنا وغیرہ پڑتا ہے ایم اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو اریٹیٹ کریٹ کرے گا یہ والا سل مائنڈ کرافٹ کے گیم پلے میں اپشن اے چل سکتا ہے لیکن چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح ہی کافی زیادہ پیارا لگ رہا ہے تو تھوڑی بال سیٹنگ وغیرہ خراب ہوئے میں ٹھیک ہے तो बताना ज़रूर वीडियो में ए बी और रेट देना मेरे दोनों मास्क मास्क को कौन सा ज़्यादा प्यारा है जोकर वाला या स्केलेटन वाला मुझे जो रेट मैं मैं जोकर को दूंगा टेन आउट ऑफ फाइव क्योंकि जोकर थोड़ा सा बड़ा है फुल प्यार है भी यहां रखते हैं ना जर अजीज हो जाता है जोकर फील नहीं होता कि जोकर ही है और दूसरा ये बहुत हाइट है यहाँ पर जाके ना बंदे का मुँह ऐसे पिचक से नहीं जाता वो हो जाता है इसलिए मैं दूँगा टेन आउट ऑफ टेन एक तो ये काफ़ी ज़्यादा फुल ही स्कैलिटन वाला शो हो रहा है और टाइड भी नहीं है रिलैक्सिंग है इधर मुझे तकलीफ नहीं हो रही जैसे ना कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि मैंने मुँह पर पहना हुआ है इतना ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रही इस वजह से मैं इसे दूँगा टेन ऑफ टेन इसे टेन आउट ऑफ फाइव कोई मसला नहीं फ्री फायर की गेम प्ले के लिए आपको दिखाएंगे ही के दिखाएंगे ठीक है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट्स करना ना भूलना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओके Whoa.